سلام. توی ویدیو می‌خوام خیلی سریع و مختصر مفهوم سیمبول ریت و بیت ریت و روش تبدیل اینها رو به هم توضیح بدم. قبل از هر چیز باید بگیم که سیمبول ریت و بیت دو اسم مختلف یک مفهوم منو یه چیزن. سیگنالی رو در نظر بگیریم که برای انتقال داده ها توی دو سطح ولتاژ تغییر کنه. مثلاً بین 0 ولت و 5 ولت. طبیعتاً اینجا هر سیمبول یعنی هر حالت سیگنال میتونه نماینده یک بیت داده باشه. سفر وولت برای مقدار صفر و پنج ولت برای مقدار یک پس برای این سیگنال باینری، نرخ بیت یا همون بیتریت برابر با سیمبل ریت و معادل با تعداد سیمبل های ارسال شده در هر ثانیه است اما اگر توی سیگنالمون چهار سطح ولتاج داشته باشیم مثلا قرارداد کنیم که توی این سیگنال سف وولت معادل بیتی سفر صفر، یک وولت معادل یک دو وولت یک صفر. و 3 ولت یک یک باشه میبینیم که هر سیمبل نماینده 2 بیت داده است برای این سیگنال 4 سطحی سیمبل ریت یا همون باد ریت مثل همه سیگنال ها برابر با تعداد سیمبل های ارسال شده در واحد ثانیه است اما بیت ریت این سیگنال دو برابر سیمبل ریتشه چون هر سیمبل داره 2 بیت داده رو انتقال میده که این قضیه رو درک کردیم میتونیم این فرمول کلی تبدیل سیمبل ریت به بیت ریت رو نتیجه بگیریم که توش آر بیت ریت، آر اس سیمبل ریت و M تعداد سطوح سیگنال ماست واضحه که لگاریتم پای دو تعداد سطوح به ما تعداد بیت های منتقل شده با هر سیمبل رو میده